مرحبا كيفكم؟ معكم رويد، فيديو اليوم نروح على الكرشان الأخضر، هذا ويلا نروح وييي، أشتكت هل أتسلى، شوف هاد نفسي. والله يلا انا هذا طيب مم. مم. واحد، من واحد، مم. Go. Go. Yeah, Yeah. والحسوس باب باعني تيلي بورد طيب يكون انتو لو هاي كتار تكون بنايه هاي كتار تكون بنايه ها واحد اثنين ثلاث بس حالكوا اسطوريه The way in go oh, okay good nahm yeah. good oh اخيرا لا وين المكان اللي اشترك أشترك اشترك Uh oh, okay. ده كنت محتاجه كنت محتاجه ااا ممكن ان yeah. اطلع I'm going to put this little the side of the screen. I'm going يا الله هلا نشال سياراتك سنانة اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اسكت كمصر انا بس كنت اصور لقيت قلت معها عملت بعت جيم كل إشي ناقص انا ما راح اعمل اني صورت الفيديوهات اوكي خلينا نروح يا صح لا راح يا مدام بقول يمين هلا So I send you, yeah. Okay, I have to the اهلا هلا سهلا و سهلا و لا المكان والله يمع... فيها No, that's not a big deal. المتصف والبيد رائت و هاته الصرصان ساعدناه هلأ الو... عريس البحر حتى عريس البحر و صغير وراء خيهم هما هو... هاته طلعوا كبسي كله أي مين عليها؟ أحنا حنركب عليها؟ والله حنركب عليها، والله يا مدام فيها، أحضر شوية هيك ليه؟ شوية أركب. Not by the neck Your muscles يا الله ليش السيارات هيك بطيئة ليش بطيئ <متصفيق> انا بطيء هيك انا آخر واحد سيارات بطيئة فش. I'm play. I'm sorry, I'm sorry, I'm المتسخ والحريش البخيل والحرس البخيل، الحرس البخيل صغير، إبعدوه، إمشي، إن قدم واحد. مرث مني مجريت يا اما فين هذا فيه But is he ¡Gracias! No. اهلا وسهلا وين؟ وسهلا اهلا وسهلا اهلا نمي عارف البحر والحلسون صغير ايش الكلب يعمل هون ما دريت يلا Oh, son! Oh, son! Oh, son! Oh, son! the dead. I'm dead. Yo. Shut up, shut up. I تبعدو <تصفيق> تعال يا عادي تعال قدامك شلون بك من بس يلا يلا رح اوصل راح اوصل هلا يا مصيفة شنو رأيك بالطيران متوسخ فين ولا ايش آخر مرحلة المتوسخ خيو يا الله أوصل أيش That's <laughs> a <laughs> <inaudible> <inaudible> <inaudible> المترجم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أول الحاوز الأول وشت يا الله سبونز باب. أنا وياك الأولين و سيارة بقدر أركبها. Przód, to spieszę na شفتوا كلمه فيها هيك و سو لايك الفيديو اذا عجبكم لايك و و اش نحكي و واكبروا و... السب أوه. ادخل 10 باي استنوا خليني اول خلص هاي مره ثانيه باي